كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى ان الى ربك الرجع ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارايت ان كان على الهدى او امر تقوى. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب